Ha egy újságírót jogsértésér, akkor évtizedek óta bevett gyakorlat, hogy a TASZ-hoz fordul. Az elmúlt években azonban új helyzet jött létre a magyar médiapiacon. Ezért úgy éreztük, hogy nekünk is többet kell tennünk a sajtószabadságért és a kiegyensúlyozott tájékoztatásért. Magyarországon elsőként támadtuk jogi eszközökkel a propaganda média rendszerét. Akkor, amikor keresetet nyújtottunk be, a 476 kormányközeli médiumot tömörítő Kesma létrejötte ellen. Ez és a hasonló újszerű, a jelenséget rendszer szinten megfogó eljárások azonban rengeteg időt, energiát, tanulást igényelnek. Az új helyzethez nekünk is fejlődnünk kell, de kell lesz hozzá te is. Támogasd a TASZ munkáját, és küzdjünk együtt az állami propaganda ellen.